Ми вчора з вами розмовляли буквально, і наша розмова була перервана, тому що вас був поранений. Чи все добре з цим захисником? У нас вчора було п'ять поранених. В той час, коли я з вами попрощався, було два важких і три легких. Хлопці були евакуйовані коробочкою, все добре. Будуть жити. Все добре. Боже, це найкращі новини. Найкращі новини в Новому році, хоча розумію, що у вас, напевно, та новорічна ніч була пекельною. Що, що приготував ворог, які подарунки відправляв? Да, да. Дві години це було щось чимось, вони як збісилися, я так розумію, у них був якийсь там план, задум, поздоровити українських захисників насипали ну майже з усього з усього що в них було тобто постійно працював міномет у них по одній позиції одну позицію повністю розібрав Ну не дуже спокійно нам було чесно кажучи але як чим що зараз як як зараз ситуація на ранок ситуація стабілізувалась контролюється поздравляли ми їх також нормально були декілька ворожих атак відбиті разом з силами 28 бригади тобто ворогу дали відсіч зараз ситуація контрольована ворог не штурмує ворог відкатується тому що поніс важких втрат зараз літають наші безпілотники, контролюють ситуацію подивляються сектор ну сподіваємося що найближчим часом зможемо ще більше за наших побратимів хлопців Відправити до Кабзона Пане, ну, дякуємо вам, я не знаю, чи вам зараз е безпечно з нами розмовляти і чи все абсолютно окей, чи все контролюється Це добре, все більш-менш спокійно, mm -hmm. хлопці з гарним настроєм У нас в батальйоні Свободи сьогодні два іменинника Тому ми їх вітаємо, вітаємо Шаргорода, вітаємо Гирю Дуже-дуже раді, що в нас є такі захисники, які народилися з Степаном в один день. Тому від цього серця хочу в цьому прямому ефірі побажати всім іменинникам, а також всім захисникам, які не зустріли цей, знаєте, такий важливий для нас Новий рік з сім'ями вдома, а зустріли їх в окопах міцного здоров'я, щоб ворожі кулі та осколки оминали. Я впевнений, що ми всі, всі захисники України та всі захисниці, які з нами, да й всі українці. Ми впораємося з цією бідою. Ми обов'язково переможемо в цій війні. Здобудемо нашу поправу, праву заслужену перемогу, поправу заслужену свободу, яку ми виборюємо тисячоліттями, і з якою ми боремося, і з. І з першої світової, і з другої світової, і з 1991 року. Повернемо всі наші території на момент 1991 року і більше ніхто не буде лізти до нас на наші кордони. Тому дякую Добре. вам, що ви нас набрали, що ви просві... пр... просвіщаєте на інформаційному просторі всю ситуацію, яка відбувається. На Бахмутському напрямку зараз дійсно складна. а при цьому тенденція оцих, знаєте, ворожих атак, вона, ну, якщо не, не, не брати до уваги Новий рік, от самий Новий рік, коли вони безкінечну кількість БК вибитують, то при зараз ситуація йде на покращення. Тобто для нас. Все менше БК вони вистрілюють, так як в Палає бавовна, гарять їх склади, але вони, я так розумію, починають підвозити. Тому я впевнений, що через деякий час з тими силами та засобами, які нам передадуть, я там сподіваюся по ленд що обіцяють, ми все-таки підемо на цьому напрямку контрнаступ, як і на других напрямках наші хлопці, наші побратими йдуть, і зможемо просунути ворога до, до наших кордонів, до наших рідних кордонів.